Αχ Γιώργο, πολύ χαίρομαι που σε γνώρισα. Αυτές τις τρει μέρες νιώθω ότι είσαι ο μόνος που με καταλαβαίνει. Θες να ανοίξουμε κάμερα να μιλήσουμε να σε δω. Λίζη, καλύτερα να τα πούμε από κοντά. Είμαι λίγο τροπαλός με τις κάμερες, ξέρεις. Ε, δώσε μου τη διεύθυνσή σου και φρόντισε όταν θα βρεθούμε να λείπουν οι γονεί σου. Ξέρεις είναι λίγο περίεργοι και θέλουν να ξέρουν τα πάντα. Δεν πιστεύω να τους έχεις πει κάτι για τη μεταξύ μα επικοινωνία. Όχι φυσικά δεν τους έχω πει τίποτα Ξέρω πως είναι και η δική μου είναι ακόμα πιο περίεργη Είναι παντού ε, Λοιπόν θα κάνω υπομονή όπως λες Η διεύθυνσή μου είναι... Αχ τι ωραία που είναι σήμερα η μέρα δε συμφωνείς Λίζη γιατί έχεις αυτό το χαζό χαμόγελο ενα θα σου πω κάτι αλλά θα μείνει μεταξύ μας εντάξει Θα προσπαθήσω δεν υπόσχομαι, αλλά θα προσπαθήσω. Έχει εδώ και τρεις μέρες μιλάω με ένα παιδί, το Γιώργο. Στις φωτογραφίες φαίνεται τόσο γλυκούλης και με καταλαβαίνει απόλυτα. Θα βρεθούμε και σύντομα, λέει, ότι μένουμε σχετικά κοντά. Συγγνώμη, και δεν τον έχεις δει ούτε σε κάμερα, ούτε από κοντά. Mm, όχι μωρέ, αλλά σιγά πολύ παιδί φαίνεται. Τι μπορεί να πάει στραβά. Λίζι, έχεις ακούσει για τους κινδύνους στο ίντερνετ. Αυτά είναι σε αχλαμάρες που μας λένε οι γονείς μας... για να τα πιστεύουμε και να μην μπαίνουμε πολύ στο ίντερνετ. Σωστά? Καθόλου ψέματα δεν είναι. Μπορεί όντω ο Γιώργος που βλέπεις... να μην είναι ο Γιώργος που είναι πίσω από τον υπολογιστή. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική. Πάρα πολύ προσεκτική. Μ, έχεις δίκιο... Τι όμως θα έπρεπε να προσέξω περισσότερο? Αν σου έχει ζητήσει κωδικούς από το Instagram ή το Facebook, αν σε έχει ρωτήσει που μένεις, α, αν σου έχεις ζητήσει να του στείλεις προσωπικές σου φωτογραφίες. Όλα αυτά, ναι, είναι ύποπτα. Και φυσικά γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις. Μιλάμε μόνο με ανθρώπους που ξέρουμε και δεν συναντάμε από κοντά ανθρώπου που μιλάμε στο ίντερνετ. Ε, η αλήθεια είναι ότι μου έχει ζητήσει και κωδικού στο Instagram για να μπει να μιλήσει σε ένα φίλο του επειδή δεν είχε αυτός. Ε, μου έχει ζητήσει και φωτογραφίες μου και με έχει ρωτήσει μένω και καλύτερα να λείπουν οι γονεί μου. Αρχικά θέλω να ελπίζω ότι σκέφτηκες έξυπνα και δεν του έστειλες φωτογραφίες σου. Σωστά? «Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν του έδωσα. Δεν του έστειλα φωτογραφίες μου, αλλά μέσα στο Instagram έχω τόσες φωτογραφίες. Τώρα τι θα κάνουμε, σώσεμε; «Αυτό που μας μένει να κάνουμε αφού έκανες όλα τα υπόλοιπα είναι να πας να μιλήσεις στους γονεί σου, αμέσως» «Λίζη, πολύ χαίρομαι που φάνηκε στα και μου είπε την αλήθεια» Όντω ο Γιώργος δεν ήταν ο Γιώργος που έδειχνε. Ίσως αν δεν το είχαμε προλάβει έγκαιρα να είχαν συμβεί πιο άσχημα πράγματα. Χαίρομαι που μου μίλησες και πιστεύω πως από εδώ και πέρα κατάλαβες ότι δεν στέλνουμε φωτογραφίες μας, ούτε προσωπικούς μας κωδικούς και φυσικά ούτε τη διεύθυνσή μας. Καλό είναι να μην μιλάμε με αγνώστους. Αν όμως ποτέ νιώσεις την ανάγκη, καλό είναι να με ενημερώσεις. Να ελέγξουμε πραγματικά είναι. Δεν το κάνω για το κακό σου, ούτε γιατί είμαι περίεργη. Θέλω την ασφαλειά σου. Και από εκεί και πέρα θα σε αφήσω ήσυχη. Εντάξει? Έχει δίκιο η μαμά μου, παιδιά. Έκανα ένα λάθος και άλλη φορά δεν το ξανακάνω. Θα προσέχω να μιλάτε στους γονείς σας και να σερφάρετε με ασφάλεια. Προσέχετε να μην στέλνετε προσωπικά σα στοιχεία σε κανέναν. Σε περίπτωση που χρειαστεί να το κάνετε, ζητάτε βοήθεια από τους γονεί σα. Σερφάρο με ασφάλεια.